Завчиня ринку соцміста, що розташований у Дніпровському районі Запоріжжя, Олена, розповідає, безпритульні пси бігають по ринку час від часу. Згадує, вісім місяців тому покусали. і її. Олена Олена, згадуюча вісім місяців тому, вони у нас тут бігають і кидаються на домашніх собак з повідками. Вони там десь живуть на території ринку. Прийти, в принципі, де вони мешкають, дуже небезпечно. Вони кидаються. Запоріжанка Наталія ходить по закупи до ринку раз на тиждень. каже про випадки нападу собак на людей не чула. Не бачила тварин разу. На як я була, не бачила до мене таких звернень не надходило. І скарг до мене, як до директора комунального підприємства, таких не надходило. Якби такі скарги вони надійшли, зверталися, то ми би на них більш оперативно реагували і вводили якісь відповідні заходи. Питання тварин бездомних – це питання не комунального підприємства, там Запоріжь ринок, а всього міста, і у нас з вами є відповідні служби, і вони працюють. В тому числі комунальне підприємство «Побутовик». Я ще додатково розгляну, Питання з'ясую і дам вказівку відповідним своїм профільним службам, щоб вони пропрацювали це питання. На території ринку журналісти Суспільного під час зйомки собак не побачили. Водночас на вуличних псів журналістам поскаржилася жителька селища ДД Ольга. Каже, по вулиці Тульській у Шевченківському районі Запоріжжя бігають цілі зграї собак. У нас був випадок з моєю донькою, коли накинулись на неї пси. І завдяки тому, що автівка зупинилась, просто вона сіла у машину та її таким чином врятували. У Запоріжжі отримати допомогу у разі укусу дикими чи домашніми тваринами можна, зокрема, у відділенні гастрохірургії 9-ї міської лікарні. Сюди потрапляють пацієнти, які потребують стаціонарного лікування, каже лікар-хірург відділення Геннадій Слонецький. На госпіталізацію частіше всього подають люди, які, кусяють, які були покусані бездомними тваринами. Якщо укусила, Дика тварина, домашня тварина невідома, кажан, гризуни польові. Як можна швидше обробити рану мильним розчином, накласти чисту пов'язку і як можна швидше звернутися до ближайшого лікувального закладу. У Запоріжжі опікуватися проблемами безпритульних тварин має комунальне підприємство "Побутовик". Також тут приймають її скарги від городян. Працівниками підприємства робиться відлов. Працівниками підприємства робиться відлов, кладуть тварину у клініку, де стерилізація проводиться, вакцинація, чипування і кліпса. Потім тварина відвозиться на місце у двір чи кудись в місце проживання. Аби вирішити проблемні питання, що пов'язані з безпритульними тваринами, у Запоріжжі створили робочу групу до складу котрої увійшли посадовці та зоозахисники. За словами виконувача обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, співпрацю вирішили розпочати із моніторингового візиту до комунального підприємства Побутовик 21 лютого. Дар'я Вадим Тимченко, Владислав Киящук, новини на Суспільному, ЗАПОРІЖЖЯ.